Як працює Хмельницька громадська пральня під час відключень електроенергії? Мінус знайшли в дитячій кімнаті. Історія сапера з Хмельницького. Пріє потрапити на Паралімпійські ігри. Які ще плани і бажання у спортсмена з ДЦП із Криміної. Визволяючи Україну на Донеччині загинув Євген Галачинський, чоловік-житель села Катеринівка, що на Кам'янеччині. Євген був 1976 року народження. Цю інформацію підтвердив голова камянець подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Також стало відомо про загибель ще одного жителя з Хмельниччини Валентина Лукянчука. Воїн загинув 3 лютого на Донеччині, чоловік родом з Білівського старостинського округу. Валентину було 25 років. Цю інформацію підтвердили в Ізяславській міській раді. Про дату та час прощання з воїном повідомив Помню, дополнительно. Станом на 6 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 132160 російських військових. Противник втратив 3231 танк та 6415 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2231 артилерійську систему, 461 реактивну систему залпового вогню та 227 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 294 літаки. 958 безпілотних літальних апаратів та 284 гелікоптери, 5104 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки – 203. За 348 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Житель Краматорська Микола Яким вп'яте відвідує громадську пральну у Хмельницькому, яка розташована у приміщенні лазні номер один. Про цю пральню мені сказала одна жінка, я прийшов, мене тут прийняли, і купатися можна, і речі, все, і все дуже добре, все дуже зручно, все безкоштовно. Я два місяці в лікарні лизати, мені дуже тяжко, але вони допомагають, велика їм подяка, що вони приймають всіх переселенців. Анастасія Бердюгіна впродовж чотирьох місяців раз на тиждень користується послугами громадської пральні. Через інтернет дізналися, через знайомих теж порадили сюди ходити. Ну, спочатку сумнівалися, а потім вирішили, що будемо ходити сюди. Після того, як до Києва добралися, ми приїхали сюди. Нас там дуже багато, машинка старенька і не справляється. Тому приходиться якось придумувати, що робити. Працівник пральні Сергій Панасов обирає цикл послуг, Контролює процес прання та сушки речей. За його словами, більшість відвідувачів самостійно завантажують, вивантажують білизну. Частина доручає цю роботу йому. Вони спішать хто на роботу, хто по своїм справам, на обіди, по-різному каже, лишити речі. Тоді моя задача завантажити. Сір, процес сірки прийшов, потім сушку висушити і от, як так, кульки от, оставляють, це вже посушені речі. Координує роботу пральня завідувачка Хмельницької лазні номер один Алла Швець. Вона здійснює попередній запис. Каже, зараз він на тиждень наперед. За словами Алли Швець, для переселенців послуги пральні безкоштовні, для хмельничан – 75 гривень за прання. Стільки ж за сушку. Працюємо зараз з 1 числа, вже з 8 години до 8 вечора. В тиждень ми десь 150 чоловік приймаємо, як записатись попередньо по номеру телефону. 0,96, 98, 87, 714. В день, напевне, що 50 прань у нас є. Цикл прання йде від півгодини до години, в залежності, які тканини. Працює громадська пральня з вересня минулого року, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. За п'ять місяців її послугами скористалось більше трьох тисяч відвідувачів. Ми працюємо чотири робочі дні на тиждень. Це четвер, п'ятниця, субота, неділя. В планах ми хочемо відкрити ще один робочий день, оскільки бажаючих з кожним разом більше є. Зараз встановлено три пральні машини і три сушильних машини. В планах доставити пральні машини для стабільної, кращої роботи. Ми хочемо ще дві пральних машини, дві, дві сушильники. За словами Віталія Присяжніка, під час відключення електроенергії громадська пральня продовжує працювати. Запускають дизельний генератор. Ми його встановили ще в 2018 році, оскільки в нас котель на твердому паливі – це близько 70 літрів за місяць дизельного палива. І це близько трьох з половиною тисяч гривень на місяць. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький. Сапер групи піротехнічних робіт Валентин Собчук з початку повномасштабного вторгнення був у двох ротаціях на звільнених територіях. 12 квітня відбув на Чернігівщину. Розтяжки з гранат знімали у будинках, розповідає чоловік. Перший день це не перед Паскою було. Почали зачищати будинки абсолютно всі. Городи, посадки знаходили там проті піхотні міни ПМН-2, Вог-25, Ф1. Вони навіть стояли на розтяжках в будинках. Ми знімали. На вході заходиш в будинок і може стояти розтяжка. Гранати, як обично, ставляться на розтяжки, вони без перехових сповільнювачів, тому вони спрацьовують моментально. Були випадки, коли від боєприпасів гинули місцеві, говорить Валентин Собчук. Місцеве населення їх попереджували, що не потрібно. Лізти туди, їхати туди, дехто не слухався, підривались на протитанкових мінах, на протипіхотних. Так само знаходили гранати і по дурості просто витягував чеку і пускав планку, і граната зразу вибухала. І можу розказати вам одну історію, теж була в Ізюмі. За ОЗМ-72 місцеві чомусь пішли в поле. І наткнулися на ОЗМ-72, стягнули розтяжку і загинули моментально. І двоє чоловік загинуло. Сапер каже, міновідьма знищує все живе у радіусі 50 метрів. З такими стикався під час другої ротації в Харківській області. З такими мінами ОЗМ-72, народі на нього кажуть «відьма», ми стикалися в Ізюмі. Їх ставили в основному за селами в полі, міни загородження робили. Тобто коли наші будуть підходити, щоб підривалися, му вкручують і на розтяжку. Все, зачіпляєш розтяжку, вона підпригає до метра і вибухає. Вона кругової дії йде, шариків там 450, можуть бути шарики, а можуть бути нарубана арматура. Шансів мало вижити після неї. Найбільше при розмінуванні стикалися з нерозірваними касетними боєприпасами, говорить Валентин Собчук. Це від урагана касетний елемент, тобто їх дуже багато, засипали практично все ними. Вони кругом валялися ці, які не спрацьовували. Датчик цілі, він падає, вдаряється і вибухає. Якщо не вибухає, в них є порохові сповільнюючі, самоліквідатори до двох хвилин. Якщо не спрацьовує, через дві хвилини, тобто якщо він зведений, то їх потрібно бити на місці, знищувати на місці. Перевозити їх не можна. Знайшли в Ізюмі на п'ятому поверсі, в будинку протитанкову міну. Була вона в дитячій кімнаті. Вона була зведена, була прикрита пакетком. Чернівська область авіабомба 500, фугасна. Бої частини від Бука 300 За словами Валентина Собчука, під час двох ротацій у складі піротехнічного розрахунку знешкодив 15 тисяч боєприпасів. Михайло Жило Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Житель Креміної Андрій Сердюк – майстер спорту з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю. З травня він живе і тренується у Хмельницькому. Каже, зараз займається для себе, бо відчуває прогрес у ступі. Серед його здобутків – срібло та бронза чемпіонату України, який проходив у 2015 році у Кропивницькому. У 2015 році я ходив на пальчиках. І в 2015 році на чемпіонаті України в кіров мені поставили здоровий клас, сказали, що вже все, що я здоровий. І я ще ходив на пальчиках, ну, на праву ногу. І з 2015 по 2022 рік, це завдяки тренуванням і роботи, і, спасів Богу, виходить вирівняв ногу. Мене заявили на зимній чемпіонат України, який буде в лютому. заявили, щоб я представляв Хмельницьк, я відказав, тому що я ще не готовий». Зараз у Хмельницькому Андрій Сердюк тренується шість разів на тиждень. Два рази в день у мене тренування. Утром крос виходить, я бігаю і прескачаю, а ввечері у мене виходить силовая і, і крос. З інститутської до Уазіза і з Оазі назад до Інститутської бігаю. Дуже відразилося на моєму здоров'ї, дуже добре. Тобто я краще ходжу і бігаю, у мене. Змінення в стопі йдуть. Є тренер, який согласився мене тренувати, він е, отак так от е, Григорій Васильович. Андрій Сердюк народився з ДЦП. А сирота я, виходив. Я е, виступався в дитском домі. У мене родители відказалися від мене. У 2007 році моя тренерша, заслужений тренер України Рима Федорівна Старица, моя тренерша, яка підготувала призового чемпіону паралімпійських ігор, допомогли знайти родителей мамою і бабушку, і братом. Була ситуація, я хотів поїхати до них, бабушка сказала, не треба їхати. Найбільше Андрій мріє про перемогу України. Криміна, Сєвєродонець, Крим це Україна. У спортивній мрії хочу, ціль ставлю, щоб з пятки на носок бігати отакати, і представляти. Хмельницьк на Україні і за межами України за словами Андрія Сердюка, людям з інвалідністю зараз складно знайти роботу. Я заправщиком працював заправщиком. але я хочу, я вивчуся на тренера в національному університеті мені Тараса Шевченка в Луганській. Хотілося б насправді, працювати тренером. Хочеться займатися твоєю роботою, яка мені подобається. Хочу займатися. Працювати ілі фізруком в школі, і тренером по атлітики, тренувати дітей. Ну, саме перше хочу свою мрію що попасти на паралімпійські ігри. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. <плес> Поєдинок завершився на користь 12-річного спортсмена Красилова Єгора Садовського. Хлопець отримав перевагу і в другому бої, завдяки чому став чемпіоном області з фрі-файту. Суперник був такий нелегенький. Трудом з тренування, всякі прийоми, які ми вивчали, із них я здобув перемогу. Готується до зустрічі з суперником 14-річний хмельничанин Максим Баськов. Настроє не тільки на перемогу, перше місце, іншого розходу не буде, тому що далі буде змагання Львові, Кубок України і все і тренер каже, що ти маєш перемагати і їхати львів. Чемпіонат області з бойового мистецтва «Фріфайт» у Хмельницькому відбувся в двох розділах – «Самбішен» і «Лімітед файт», розповів головний суддя змагань Олег Савчук. Submission це розділ чисто там, де дітки борються, дозволені бойові прийоми, задушливі. І два розділа ударної техніки – це «Фріфайт» Fight «Лімітед файт». Саме сьогодні він буде у нас проводитися, це до 18 років юнаки приймають участь. І вже «Ріал файт», тобто де менш обмежена заборона – це 19 років і старше.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 Це спорту український, він народився і виріс в Україні, його є основником України. За рік ми досить так непогано стартанули, і в нас клас збірної виїжджає на Україну біля 40-50 спортсменів, це досить високий рівень для України. І так, як в нас в Хмельницькому був чемпіонат України був проведений, і в цьому році нам знову дали Проведення чемпіонат України овозіли Сабмішин. Перше командне місце на чемпіонаті області з фріфайту здобули хмельничани. Попереду на переможців чекає участь у Кубку та чемпіонаті України. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.